من سبع سنين بالظبط يومي تقريبا ما نفس الأحداث لكن بترتيب بيختلف من يوم للتاني الحياة بالنسبة لي من يوم ما اتخرجت ليها هدف واحد بس عشان كده كل خطوة في يومي غرضها الوحيد هو المساعدة في الوصول للهدف ده بالرغم من إن لسه الحد دلوقتي مقيم مع أسرتي اللي اني تقريبا عايش لوحدي وممكن ما اشوفش اي حد منهم لمدة ممكن تزيد عن اسبوع يمكن عشان مواعيدنا مختلفة يمكن عشان ما بقضيش في البيت اكتر من ساعتين ووقت النوم ويمكن لاني عملت دنيتي الخاصة اللي محدش يقدر يشاركني فيها السلام عليكم مدامها انا محمد ضحي بتاع الفضة يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك اه اه سلسله ودلايه وخاتم تمام تمام لا في علبه طبعا في علبه ان شاء الله السلام عليكم استاذ هل... احمد انا محمد ضحي بتاع الملابس أنا وسهلا بحضرتك. بأكد بس أنا حضرتك الأوردر إن شاء الله. السلام عليكم. أستاذ مصطفى. مع حضرتك محمد ضحي بتاع الفضل. أنا وسهلا بحضرتك. السطوح ده هو فعلاً مكتبي. بدير منه كل أمور يومي قبل ما أنزل من البيت. برتب فيه كل مواعيدي، بخطط فيه كل شغلي، وكمان بكتب فيه كل الحاجات اللي بعملها. في اخر خطوه في يومي زي ما هتشوفوا المواصلات دي بقى بتمثل جزء مهم جدا في حياتي بقضي فيها اكتر من ربع يوم بحكم اني بتحرك من مكان لمكان طول اليوم الوقت ده بالنسبة لي بيكون وقت مهم جدا لان مساحة الوقت الوحيدة المتاحة ليا طول اليوم بستغلها اما في الحفزة او المذاكرة او متابعة شغل الناس التانيين. وده شيء مهم لانك بتعرف انت واقف فين ما بين الناس اللي حواليك واللي معاك كمان في نفس المجال مش مش انت فاهم قصدي؟ ما بس الصوت، كلام مش عايزاك تتكلم ركز على اغنيتك ما اه ما احنا عايزين تخش على الاغنيه على داخل تغني داخل من الباب تغني عشان فيه. انا هبروزك واقول لك انت عشان الكلام كله انت كله داخل, داخل تغني فانت هتحرك شباب انت هتحرك على الاغنيه بس بس خلاص بس ايه بقى كانك انت انت اللي بتقول اهو بترد عليه لكن ما بتتكلمش خلاص بس. بس. طيب وكده كده اصلا المينس بتا بتاعك انت واحد خلاص لما الثلاثه يتعاملوا مع بعض <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا حلوكي. لا حلوكي. لا كده؟ احنا دلوقتي في بروفات مسرحيه السر في الملوخيه وده تقريبا العرض رقم 12 ليا. منهم عروض هواه ومنهم عروض محترفين كانوا مع نجوم حياتي مع المسرح ابتدت بلقاء مع واحد صديق دراسه اتكلم معايا أنه هو شغال في فرقه مسرحيه للهواة. وفعلا رحت وانضميت معاه في الفرقه وطبعا عجبني الوضع جدا حسيت ان هي هوايه جوايا نفسي الميها وفعلا ابتديت اهتم بالمسرح. <متحدث> ده ده ده اردت واحد اكون صاحبي واحد اكون صاحبي. <tost up> انا اكون انا انا اكون انا انا انا البرشام انا في العالم اكون انا اكون إيه اكون انا اكون انا ايه انا إيه انا اكون إيه اكون انا اكون انا اكون انا انا انا اكون انا اكون انا اكون انا أنا صداع يا محمود هات لي هو أنا أريال أنا أريال هو في المشهد في الماشا. ما يبقاش في خمسة أنا عايز حسن و و ايه وده كويس دنيا دنيا لا مش دنيا إيه يلا يلا ألو أيوة يا فندم ماشي يا انا يومي كله ماشي بالعكس احداثه المفروض تترتب من الاخر للاول عشان تقدر تفهمها بعد بروفات المسرح بيكون عندي تسليمات الاوردرات اللي رتبت لها في اول اليوم وده هو مصدر رزقي الاساسي هو زي ما بنقول كده في مصر اكل عيشي انا بشتغل في بيع الفضه والملابس اون لاين وبنزل بنفسي بعد البروفه اسلم الشغل ماشي شكرا شكرا, شكرا ماشي. السلام عليكم السلسله و الحلق و تمام إيه إيه إيه إيه طيب وده بقى احمد عبد الغني. صاحبي واخويا وعشر طاهر. ابتدينا مع بعض في الشغل في مجالي الاساسي اللي هو المجوهرات والفضيات. كنا شغالين مع بعض في محل مجوهرات زمان. ومع مرور الوقت أنا اتجهت للفن وأصبحت مهنة الفضيات دي بالنسبة لي مهنة أونلاين وهو ربنا كرمه وفتح محل فضي وطبعا أنا باخد منه الشغل عشان أسوق أونلاين علاقتي بأحمد ابتدت من وأنا عندي عشر سنين كنا شغالين مع بعض في محل واحد استمريت في المجال دوت لمدة تقريبا خمستاشر سنة ابتديت في المجال ده من أول صبي لحد ما بقيت صاحب باترينا في يوم من الأيام لحد مجال فن وأخد كل وقتي كم يمكنك ب يا بندر ونص المسرح كان ليه ميزة تانية بالنسبة لي. كونت من خلاله أسر تانية ليه لأني بشتغل في أكتر من فيلم بس مجموعة مسرحية السر في الملوخية دي بقى كان أقربهم ليا إحنا بنتقابل كل يوم بعد ما كل واحد فينا بيخلص شغله سواء اليوم كان فيه بروفة أو لأ أو خلينا نقول كده تقريبا بنجمع بعض طبعا أغلبنا سنجل عشان كده ظروفنا بتسمح نحن إحنا نتقابل في أي وقت الوقت ده بقى الوقت الوحيد بالنسبه لي اللي بخرج فيه من التفكير عن الشغل وكل حاجه عندي وتكون فرصه للتحضير للجزء الاخير والاهم في يومي اهلا مساءكم من جديد يا حبايب إيه؟ النهارده عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا إيه التطفر يعني ايه ابقى قاعد انا واصحابي على القهوه وتليفوني موجود على الترابيزه يوم صاحبي مات داعين في قلب التليفون بتاعي وهو بيرين، ويقول لي ثنايا حركات بتكلمك انت مال منطق كنت بستخدم السوشيال ميديا وسيله اني انشر عليها مقاطع تمثيليه لهويتي المفضله وفي يوم من الايام لقيت شخص بيكلمني على فيسبوك وبيقول لي إنه شاف الفيديوهات بتاعتي وعايزني اشتغل معاه في ابلكيشن هو ان انا انزل عليه الفيديوهات بتاعتي ومقابل مادي طبعا انا ما صدقتش ان ممكن اخد فلوس لان المعروف عن التمثيل ان الممثل اجره بيبقى في السينما والتلفزيون بس قلت مش مشكله هقرر لو اخدت فلوس فعلا خلوا بركه ما اخدتش او انا موجود في مكان مختلف يشوفون الناس مختلفة وفعلا اشتغلت وكان المطلوب ان انا نزل فيديوهات على الابلكيشن ده بشكل يوم واخر الشهر بينزل لي مرتب وفعلا ربنا كرمني الحمد لله وابتديت افتح صفحة علي وما كانش عندي ولا متابع وفعلا اول شهر نزل لي مرتب وابتديت اهتمي بيه علشان انا شغال حاجة بحبها وفي نفس الوقت ليا دخل منه هو طبعا دخل مش ثابت بس ربنا بيكره. وشهر ولا شهر في خلال سنة واحدة بقى عندي اثنين مليون متابع وكمان مع مرور الوقت ربنا كرمني وبقيت وكيل رسمي فيه والوكيل ده بقى بيبقى مسؤول عن مجموعة من المواهب وبيبقى وسيط بينه وبين الإدارة بتاعة الأبلكيشن اللي هو بيقبضهم وبيفهمهم السياسة بتاعة الشغل وكل حاجة كل اللي انتو شفتوه على مدار يوم الملاحقه ده كان عشان احقق هدف عمري وهو النزول للقاهره والشغل فيها في مجال الميديا بالرغم ان اسكندريه مدينه كبيره لكن الفن في مصر زي حاجات كتير تانية مركز وطبعا المركز في القاهره ناس كتير من اسكندريه او مدن تانية نجحوا لكن لما نزلوا القاهره واقاموا فيها وبقى عندهم فرص يتواجدوا في اي كاستنج او اي اوديشن طول اليوم وانا كل اللي بعمله في حياتي عشان احقق الهدف ده وعشان اوصله محتاج ثلاث حاجات اللي انا بعملهم طول اليوم وهم الفلوس والخبره والشهره على السوشيال ميديا